ايه اللي هيحصل لو جيت تسحب فلوس من ماكينة اي تي ام فئة العملات فيها كلها كانت ميات وطلبت منها انها تطلع لك تلتمية وخمسين اكيد المكنه هترفض اهي الزرة كمان بترفض <تصفيق> السلام عليكم عرفنا الحلقه اللي فاتت ان اينشتاين بعد ما شاف الظاهره الكهروضوئيه اللي الضوء فيها كان قادر انه يسقط على سطح المعدن ويطير الالكترونات منه انه قدر انه يثبت ان فكره ماكس بلانك كانت مظبوطه وان الطاقه عباره عن حتت وان كل فوتون من فوتونات الضوء شايل له حته من الحتت دي لكن برغم اثباته ده اللي خد عليه جائزه نوبل فالدنيا ما كانتش وردي وكان قدام ألبرت اينشتاين مشكله ثانيه كبيره جدا ازاي الضوء اللي هو عباره عن موجه ومالوش كتله قادر انه يخبط الالكترون ويطيره ومعروف ان الجسم عشان يقدر انه يخبط حاجه ويحركها لازم يكون عنده صفتين، اولا لازم يكون له كتله، ثانيا لازم يكون بيتحرك وله سرعه، لو مالوش كتله فمش هيقدر انه يخبط حاجه ويحركها، ولو مالوش سرعه او يعني ثابت في مكانه فمش هيقدر انه يخبط حاجه برضه ويحركها، وحاصل ضرب الكتله في السرعه دول بيساووا كميه فيزيائيه مهمه جدا ومشهوره جدا اسمها المومنتوم او الزخم او كميه التحرك وبيرمز لها بالرمز بي. وهي دي بقى الكميه اللي بتحدد مدى شده الخبطه اللي ممكن جسم يعملها. الجسم اللي عنده مومنتم كبير معنى كده ان خبطته قويه جدا لان كتلته او سرعته او الاثنين كبار، والجسم اللي عنده مومنتم صغير معنى كده ان خبطته ضعيفه، لان كتلته او سرعته او الاثنين بيكونوا قليلين. عظيم جدا يبقى المومنتم اللي بيحدد مدى قوه الخبطه اللي جسم بيعملها. طب لو كان الجسم ده بيتحرك حركه دائريه مش حركه خطيه؟ كرة مثلا ومربوطة في حبل وعمالة بتلف في دايرة، ساعتها برضه الجسم هيكون مومنتوم، بس يعني هيقوموا مدلعينه ويسموه الانجلر مومنتوم او الزخم الزاوي او زخم الدوران، وده برضه اللي بيحدد مدى قوة الخبطة اللي بيخبطها جسم بيتحرك في حركة دائرية، لكنه هنا في الحالة دي مش بس بيعتمد على كتلة الجسم وسرعته، ده بيعتمد كمان على نصف قطر المدار اللي بيدور فيه، كل ما كبر نصف قطر المدار معنى كده ان الجسم اللي بيدور جواه شايل مومنتوم كبير او خطته قوية وكل ما صغر نصف قطر المدار معنى كده ان الجسم اللي بيدور جواه شايل قليل او خبطته ضعيفه وده السبب اللي بيخلي الشاكوش اللي ايده طويله خبطته بتكون اقوى لانك في الحاله دي تقدر تعتبر ان ايد الشاكوش هي نصف قطر المدار بتاعه اللي الممنتم بيعتمد عليه بشكل رئيسي وبالتالي الشاكوش اللي له ايد اكبر معنى كده ان نصف قطر المدار بتاعه بيكون اكبر وبالتالي شايل مومنتم اكتر يعني خبطته اقوى اهميه المومنتم كمان بتيجي انه زيه زي الطاقه كميه محافظه يعني لا يفنى ولا يستحدث من العدم المومنتم بيتنقل من مكان لمكان لكنه ما بيختفيش وده اللي بيخلي الاسكيترز مثلا وهم بيلفوا لازم تكون ايديهم ورجليهم مفتوحين وبمجرد ما لفه بيضم ايديهم ورجليهم عشان سرعتهم تزيد لان المومنتم زي ما قلنا كميه محافظه وقيمته ثابته وبالتالي لما تيجي وتقلل نصف القطر لازم السرعه تزيد عشان تحافظ على كميه المومنتم اللي بدات بيها ونفس الكلام هتلاقيه بيحصل لو جربت انك تلف سلسله مثلا او حبل على صباعك هتلاقي ان كل ما السلسله بتقصر كل ما سرعه الدورانها هتلاقي انها عماله بتزيد حلو الكلام ده حلو جدا نرجع بقى للمشكله الرئيسيه ازاي الضوء اللي مالوش كتله ده وبالتالي مالوش مومنتم قادر انه يخبط الالكترون ويطيره من مكانه الا ان البرت اينشتاين يكتشف وهو شغال في النظريه النسبيه ان الكتله والطاقه وجهين لنفس العمله هما الاثنين حاجه واحده وان الكتله ممكن تغني عن الطاقه وان الطاقه تقدر انها تغني عن الكتله ويطلع بمعادلته المشهوره اشهر معادله في التاريخ اي e بتساوي ام سكوير او الطاقة بتساوي الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء وبالتالي الكتلة هتساوي الطاقة مقسومة على مربع سرعة الضوء وبما ان المومنتم بيساوي الكتلة في السرعة والسرعة هنا طبعا سرعة الضوء لاننا بنتكلم عن ضوء وممكن كمان انك تستبدل الكتلة بالطاقة فهيبقى ده الشكل النهائي للمومنتم بس ماكس بلانك قال ان طاقة الضوء بتساوي ثابت بلانك في التردد بتاع الضوء والتردد بيساوي سرعة الضوء مقسوم على الطول الموجي بتاع الضوء وبالتالي ممكن انك تشيل الطاقه وتعوض مكانها بالكلام ده، وهتكتشف في النهايه ان المومنتم بتاع الضوء بيساوي ثابت بلانك مقسوم على طول الموجي، وبالتالي انت كده مش هتحتاج الكتله في حاجه، لان الضوء اللي ملوش كتله له مومنتم، وبالتالي قادر انه يطير الالكترون من سطح المعدن، وده نفس الكلام اللي جه بعد كده العالم ارثر كومبتون وتاكد منه. الرجل جه وخبط الالكترونات اللي موجوده في سطح معدن باشعه اكس وبعد كده قارن ما بين الطول الموجي لاشعه اكس اللي سقطت واشعه اكس اللي تشتتت ولاحظ ان الطول الموجي للاشعه بقى اكبر بعد ما تشتتت فقال ان الالكترون قبل ما يتخبط كان ساكن او كانت سرعته بصفر وبالتالي المومنتم بتاعه كان بصفر وبعد ما اتخبط اتحرك وبالتالي اكتسب سرعه يعني اكتسب مومنتم والمومنتم زي ما قلنا كميه محافظه، فاكيد المومنتم اللي أخده ده مش جاي من والالكترون اكتسبه من الضوء اللي سقط عليه، وكده المفروض ان المومنتم بتاع الضوء اللي اتشتت يكون قل، وبما ان المومنتم بتاع الضوء بيساوي ثابت بلانك على الطول الموجي، والمومنتم من المفترض ان هو قل، فلازم ان الطول الموجي بتاع الضوء يكون زاد، وده اللي كونتن اكتشف انه حصل بالفعل، وبالتالي اكد كلام اينشتاين ان الضوء له مومنتم رغم انه مالوش كتله. وبناء علي الكلام ده اينشتاين اعتبر ان الضوء عبارة عن موجه لها خصائص الجسيم او عبارة عن موجه وجسيم في نفس الوقت واللي سموها بالويف بارتيكل دواليتي او الطبيعة المزدوجة للضوء ودي كانت واحدة من الأفكار الغريبة جدا في عالم الكم، واللي فتحت الباب لعاصفة من الأفكار الأغرب اللي هتيجي بعد كده، إلا إن مشاكلنا اللي قلناها في الحلقة اللي فاتت لسه لحد دلوقتي ما اتحلتش، لسه لحد دلوقتي ما حدش يعرف ليه العناصر بتطلع أضواء بتميزها والأضواء دي بتعتبر بمثابة البصمة بالنسبة للعنصر، بس كان الاعتقاد السائد وقتها إن البصمات دي أكيد لها علاقة مباشرة بتركيب ذرة العنصر، والمشكلة بقى الأكبر إننا برضه لحد دلوقتي ما نعرفش إيه هو شكل الذرة أو إيه ترك اخر نموذج وصلنا له للذره لو انت لسه فاكر كان نموذج رذرفورد واللي الذره فيه شبه المجموعه الشمسيه نواه موجبه في المركز زي الشمس وبتدور حواليها الالكترونات زي الكواكب الا ان النموذج ده كان عليه انتقادات كتير جدا اهمها ان حسب كلام ماكس وهرتز الضوء بيطلع نتيجه لحركه الشحنات وبالتالي الالكترونات اللي عماله تتحرك وتدور حوالين النواه دي لازم تكون بتشع ضوء طب ما تشع ضوء المشكلة؟ ما احنا عايزينها اساسا تشع ضوء عشان تفسر البصمات. المشكلة يا سيدي ان الضوء المفروض ان هو بيتشع ده عبارة عن طاقة وبالتالي الالكترونات كده طول ما هي عمالة بتشع عمالة بتفقد طاقة وده هيخلي سرعتها كل شوية عمالة بتقل والنواة بتشدها ناحيتها اكتر والالكترونات هتاخد مسار حلزوني لحد ما تسقط جوه النواة والذرة تنهار. وبالطريقه دي الماده مش هيبقى لها وجود اصلا يعني لا انا ولا انت ولا اي حاجه موجوده حوالينا هيبقى لها وجود الماده هتنهار لكن مش ده اللي بيحصل على الارض الواقع الذره مستقره وثابته والماده موجوده في كل مكان حوالينا ثانيا لو الكلام ده برضو بيحصل فالذره هتشع اضواء بجميع الترددات وجميع الاطوال الموجيه لان السرعه كل ما هتقل سنه كل ما هتطلع في تندق مختلف ومش ده برضو اللي بيحصل على الارض الواقع واللي بيحصل ان كل عنصر بيطلع مجموعة من اطوال الموجية الخاصة بيه والقيم دي ثابتة ومحددة عن بعضها وبالتالي السرعة كده او الطاقة ما بتقلش بالتدريج ودي كمان مشكلة تانية الا ان سنة 1912 طالب دنماركي اسمه نيلز بور سافر انجلترا عشان يشتغل تحت ايد العالم جوزف تومسون لكنه لطش معاه ومرتحوش مع بعض عشان يحول الدفة ويشتغل بعد كده تحت ايد رازر واللي كان مبسوط بي جدا على الرغم ان رازر فورد كان عالم تجريبي ونيلز بور كان بيحب الفيزياء النظرية والحسابات وما كانش له قوي في الشغل العملي إلا أنهم بصورة أو بأخرى ارتاحوا مع بعض وقرروا أنهم يكملوا مع بعض نيلز بور وقتها كان شاب متحمس عنده 27 سنة وكان واحد من ضمن العلماء المغرمين بنظرية الكم الجديدة وكان مؤمن بها جدا وحابب إنه يشتغل عليها وفي إحدى النقاشات اللي كانت بتدور حوالين أطياف العناصر اتذكرت قدامه معادلة رايت بيرج فلمعت في دماغه فكرة هتغير مسار الفيزياء الى الأبد. يوهانز رايتبيرج كان عالم فيزياء سويدي وكان عامل معادلة خاصة بطيف ذرة الهيدروجين. لكن قبل يعني ما سقف طموحاتك يعلى الراجل ما فسرش الطيف ولا حاجة. الراجل بس شاف الأطوال الموجية للضوء اللي بيطلع من ذرة الهيدروجين وعمل علاقة رياضية قادرة إنها تربطهم والعلاقة كانت بالمنظر ده. واحد على الطول الموجي للضوء اللي بيطلع بيساوي ثابت اتسمى على اسمه بثابت رايتبيرج مضروب في الفرق ما بين واحد على مربع عددين صحيحين N1 و N2 وكل اللي بتعمله المعادلة دي إنك تحط أي عددين صحيحين مكان N1 و N2 هيطلع لك طول موجي من الأطوال الموجية اللي بتطلعها ذره الهيدروجين غير في القيم بتاعتهم تاني هيطلع لك طول موجي مختلف وهكذا والمعادلة دي لا بتقول بقى الضوء بيطلع منين، ولا بتقول ايه هما ان واحد وان اثنين، ولا بتقول الثابت ده قيمته اساسا جت منين، ولا هو عبارة عن ايه؟ مجرد علاقة رياضية صماء الراجل شاف انها شغالة معاه. إلا ان بور بعد ما شاف المعادلة فضل يفكر ايه السر اللي ممكن يكون وراها؟ وجت في دماغه فكرة ان الإنات دي ممكن تكون عبارة عن مدارات محددة بيدور فيها الإلكترون، وما ينفعش انه يدور في الأماكن ما بينهم، والضوء مش بيطلع مع دوران الإلكترون حوالين النواة. ده بيطلع لما الالكترون يسيب المدار اللي هو فيه ويروح لمدار تاني وعشان المدارات اللي بيدور فيها الالكترون مدارات محددة فالأضواء اللي هتطلع هي كمان هتكون أطوالها الموجية محددة بس طبعا الفكره دي تقدر تعتبرها يعني خيال شاعر لان مفيش حاجه في الفيزياء تمنع جسيم انه يدور في مدار معين ما دام سرعته بتسمح بده سرعته هي اللي تحدد يدور فين وما يدورش فين وسرعته دي لو فضلت انها تقل بشكل تدريجي فالالكترون هيدور في مدار حلزوني لحد ما يسقط في النواه لو سرعته فضلت تزيد فالالكترون هيفضل يطلع في مدار حلزوني ولو سرعته دي كانت ثابته فالمدار اللي بيدور فيه هيكون ثابت وده بيعني انه على حسب السرعه الالكترون ممكن يكون موجود في اي مدار في الذره إنما تيجي تقولي إنه بيختار مدارات محددة فده بيعني إنه هيختفي من مدار الأول اللي بيدور فيه بسرعة معينة وهيظهر في المدار الجديد اللي بيدور فيه بسرعة جديدة وإن السرعة كده مش بتقل أو بتزيد بشكل تدريجي يعني تخيل مثلا إنك سايق عربية وماشي بسرعة 90 كم في الساعة فانت دوس بنزين السرعه نطرت ل 100 كيلو في الساعه من غير ما العداد يقطع السرعات ما بينهم، يعني السرعه ما بتزيدش 90 91 92 وهكذا، دي بتزيد من 90 ل 100 بشكل مباشر، ودي حاجه طبعا مش موجوده وما تنفعش تكون موجوده في الفيزياء. ننزل نقول خلاص نخليها موجوده. وافترض افتراض كان من اغرب الافتراضات في ميكانيكا الكم، واللي تقدر تعتبره حرفيا الافتراض اللي اتبنت عليه ميكانيكا الكم. نيلز بور افترض ان الانجلر مومنتوم او زخم الدوران مكمم وعباره عن حتت زي زي الطاقه وقال ان كل حته فيه بتساوي ان في اتش والان دي هي عباره عن العدد الصحيح الموجب اللي بيبدا بالواحد واللي موجود في معادله رايد بيرج والاتش هي ثابت بلانك وده معناه ان المومنتوم او زخم الدوران بتاع المدارات عباره عن مضاعفات لقيم ثابت بلانك واحد واثنين وثلاثه وهكذا انما يعني بقى ما ينفعش ان يكون في مدار المومنتوم بتاعه بواحد ونص او باثنين وربع او باي قيمه غير القيم الصحيحه واذا كان تكميم الطاقه بتاع ماكس بلانك اتبنى على ظاهره اشعاع الجسم الاسود زي ما عرفنا فتكميم الانجلر مومنتوم مش مبني على حاجه الراجل بس كان عاوز يحدد المدارات اللي بيدور فيها الالكترون بجانب انه يدخل ال ان بتاعه بيرج في قوانين الفيزياء والفرضيه دي هي اللي حلت له كل الكلام ده خلت المدارات اللي بيدور فيها الالكترون محدده بزخم دوران مقداره مضاعفات ثابت بلانك والفيزياء الكلاسيكيه بتقول ان زخم الدوران بيساوي كتله الجسم اللي بيدور في سرعته في نصف قطر المدار، وده بيخلي قيم السرعه ونصف القطر اللي هيدور فيه الالكترون قيم محدده ما ينفعش انه ياخد غيرهم، يعني السرعه بتاع الالكترون ونصف قطر المدار اللي بيدور فيه هيزيدوا في صوره قفزات مش في ذرع متصله، وبالتالي مدارات الالكترون هتكون مدارات محدده، وهي دي الفرضيه اللي من المفترض انها توصل نيل لمعادله رايت بيرج وبالتالي يقدر انه يفسر طفل هيدروجين المره دي بس على اساس فيزيائي مش على اساس رياضي. بور قال ان الالكترون في اي مدار من مدارات الذره زي ما له مومنتوم فهو له طاقه، وطاقته دي بتزيد كل مكان الالكترون موجود في مدار اعلى، زي بالظبط الجسم البعيد عن الجاذبيه الارضيه. كل ما كان اعلى كل ما كانت طاقته اكبر، وقادر انه لما يسقط يسبب اضرار اكبر، وبالتالي الالكترون لما هينزل من مدار اعلى لمدار اقل هيطلع طاقه. والطاقه دي هتبقى عباره عن الفرق في الطاقه ما بين طاقه الالكترون في المدارين وهتطلع في صوره فوتون من الضوء بس ماكس بلانك قال ان الطاقه بتساوي ثابت بلانك في التردد والتردد بيساوي سرعه الضوء مقسوم على طول الموجي بتاع الضوء فلو عرفت طاقه الالكترون في كل مدار موجود فيه هقدر اعرف الفرق في الطاقه ما بين اي مدارين بيتنقل ما بينهم الالكترون وبالتالي هقدر اعرف الطول الموجي لفوتون الضوء اللي هيطلع نتيجه للانتقال ده وبالفعل بور يحسب طاقة الالكترون فى كل مدار من مدارات الذرة وشاف كل الانتقالات الممكنه اللي ممكن يعملها الالكترون وحسب الاطوال الموجيه للاضواء اللي هتطلع منها واللي كانت بالفعل الاطوال الموجيه للاضواء اللي بتطلع من ذره الهيدروجين وبالتالي بور قدر انه يفسر طيف الهيدروجين بناء على الافتراض اللي هو افترضه ومش بس كده ده قدر كمان يوصل للمعادله اللي يحسب منها الطول الموجي للضوء بشكل مباشر واللي كانت بتشبه معادله رايت بيرج بالميلي بس المختلف في حاله بور اننا عرفنا ان الانات هي المدارات اللي بيدور فيها الالكترون جوه الذره وان نسبه رايت بيرج عباره عن مجموعه من الثوابت الفيزيائيه المعروفه مش مجرد رقم تقديري محطوط عشان يظبط المعادله بور كمان قدر انه يحسب سرعه الالكترون في كل مدار من مدارات الذره وقدر انه يحسب نصف قطر ذره الهيدروجين بشكل دقيق في الوقت اللي ما كناش لسه عرفنا فيه ايه هي بقى مكونات الذره اصلا، لكن ازاي بور قدر انه يعمل الكلام ده؟ فبمجرد ما تخلص الفيديو هتلاقي فيديو ثاني موجود على القناه بنحكي فيه كل التفاصيل دي هتقدر تشوفه لو كنت منتسب في القناه او احد اصدقائنا اللي بيدعمونا على الباتريون، لكن على الرغم ان بور قدر انه يفسر طيف الهيدروجين ويوصل لمعادله رايت بيرج على اساس فيزيائي إلا إنه ما فسرش طيف أي ذرة تانية غير الهيدروجين، ودي كانت أزمة كبيرة جدا، لأن النموذج عشان يكون ناجح لازم يفسر كل أطياف العناصر، مش عنصر واحد بس. ثانياً ما قدرش إنه يفسر تأثير زيمن حتى على ذرة الهيدروجين. الله! إيه تأثير زيمن ده هو كمان؟ بص يا سيدي، العالم الهولندي بيتر زيمن لاحظ إنه لما كان بيجي ويحط الذرات في مجال مغناطيسي ويشوف الطيف بتاعها، كان بيلاقي إن خط الطيف الواحد بينفصل لمجموعة من الخطوط. يعني في عدم وجود مجال مغناطيسي بتظهر خطوط الطيف اللي احنا نعرفها، وفي وجود مجال مغناطيسي خطوط الطيف بتتضاعف وبتظهر خطوط جديده، وبما ان خطوط الطيف بتظهر لما الالكترون بيتنقل من مدار للتاني، فده معناه ان في وجود مجال مغناطيسي بتظهر مدارات جديده طاقه الالكترون فيها مختلفه عن المدارات اللي احنا نعرفها، وبالتالي بيصاحبها انتقالات جديده باطوال موجيه جديده للضوء اللي بيطلع، طب ايه هي الحاجه اللي ممكن يعملها المجال المغناطيسي؟ بالظبط يا بيتنافر يا بيتجاذب مع مجال تاني. طب هسألك سؤال تاني، يا ترى ايه هو مصدر المجال المغناطيسي جوه الذرة؟ هتقول لي الالكترون مفيش غيره، الالكترون عبارة عن شحنة وبتتحرك، وأي شحنة بتتحرك بتولد مجال مغناطيسي، وهو ده المجال المغناطيسي اللي بيتأثر بالمجال المغناطيسي الخارجي، بس المجال المغناطيسي اللي بيولده الالكترون نتيجة لدورانه في المدار ده مجال ثابت، لأن شحنة الالكترون ثابتة وسرعته ثابتة. وبالتالي مقدار التنافر او التجاذب مع المجال المغناطيسي الخارجي هيكون ثابت ومعنى الكلام ده باختصار ان الاطوال الموجيه اللي بتطلع من الذره المفروض انها تشفت او ترحل من مكانها لكن عددها المفروض ميتغيرش لا يزيد ولا يقل وبالتالي كده شده المجال المغناطيسي اللي بيولد الالكترون مش هي العامل المؤثر ومش هو اللي هيحل لي اللغز لكن اتجاه المجال نفسه هو اللي ممكن يحل اللغز احنا اتفقنا ان الالكترون بيدور في مدارات محدده وان نصف قطر كل مدار قيمه ثابته ومش بتتغير لكن اتجاه المدار نفسه ممكن انه يتغير عادي مش مشكله المدار الثاني مثلا ممكن يكون اتجاهه بالمنظر ده او ممكن انه ياخد الاتجاه ده او انه ياخد الاتجاه ده وأي اتجاه هياخده مش هيكون فيه أي مشكلة، ما دام نصف قطر المدار نفسه ثابت وسرعة الإلكترون جواه ثابتة، فطاقته هتفضل ثابتة أيًا كان اتجاهه، وأي انتقال هيحصل منه للمدار اللي تحتيه هيدي نفس الفرق في الطاقة، وهيطلع فوتون له نفس الطول الموجي، وبالتالي أيًا كان اتجاه المدار هيظهر منه فوتون واحد بطول موجي واحد، لكن لو جيت وأثرت عليه بمجال مغناطيسي خارجي، الكلام ده هيتغير. لان كل اتجاه من اتجاهات المدار الواحد مش هتتنافر او تتجاذب بنفس المقدار مع المجال المغناطيسي الخارجي، الاتجاه في الحاله دي بيكون مؤثر بشكل كبير، اعمل كده بالظبط لما تيجي وتنافر مغناطيسين فاقوى تنافر ممكن انك تشوفه لما يكونوا مواجهين لبعض، انما لو واحد منهم كان مايل بزاويه معينه فشدة التنافر دي هتقل، وعشان كده المجال المغناطيسي الخارجي بياثر في الاتجاهات المختلفة للمدار الواحد بشكل مختلف، وبالتالي اتجاهات المدار الواحد المختلفة هيكون لها طاقات مختلفة، والانتقالات اللي هتحصل هي كمان هتكون مختلفة في الطاقة، وعشان كده فوتونات الضوء اللي هتطلع هتكون هي كمان مختلفة في الطول الموجي، والخط الواحد اللي بيمثل انتقال من مستوى واحد ممكن انه ينفصل لمجموعة من الخطوط. وبالتالي عشان نقدر نعرف شكل الذره وشكل المدارات جواها ونقدر اننا نفسر باقي اطياف العناصر ونفسر كمان تاثير زيمن اكيد هيلزمنا نعرف كل الاتجاهات اللي بيدور فيها الالكترون في كل مدار وده اللي ما قدرش يعمله نموذج بور سنه 1924 طالب فرنسي اسمه لويست بروي كان بيعمل دكتوراه في جامعه باريس وكان متابع افكار اينشتاين وكمتون وبور جات له فكره لا تقل غرابه عن اللي سبقوه دي بروي قال ما دام الضوء اللي هو عباره عن موجه له طبيعه جسيميه ليه الجسيمات اللي زي الالكترون ما يكونش لها كمان طبيعه موجيه وبدل ما يكون الالكترون عباره عن جسيم بيدور في مستويات الطاقه لما يكونش عباره عن موجه وبتتهزف في مستويات الطاقه في الحاله دي فكره بور ممكن تكون صحيحه بس تعامل المعادلات مع الالكترون على انه جسيم هو اللي غلط والمفروض ان المعادلات كانت تتعامل معاه على انه موجه عشان تقدر تفسر كل حاجه طب الكلام ده هيتعمل ازاي يا عم دي بروي واحنا ما نعرفش اي حاجه عن الموجه دي قال اذا كنا في حاله الضوء اللي ملوش كتله بنعرف المومنتوم عن طريق الطول الموجي بتاع الضوء فاحنا في حاله الالكترون اللي له كتله وبنفس المعادله هنعمل العكس هنعرف الطول الموجي بتاعه عن طريق المومنتوم، المومنتوم بيساوي كتلة الإلكترون في سرعته في نصف قطر المدار، وكتلة الإلكترون إحنا عارفينها، وسرعة الإلكترون ونصف قطر الإلكترون في كل مدار بروح حسبهم، وبالتالي سهل نعرف طول موجة الإلكترون في كل مدار هتكون قد إيه. ديبرو حسب الطول الموجي للإلكترون في كل مدار عشان يلاحظ ملحوظة مهمة جدا. إن محيط المدار الأول قد طول موجة إلكترون واحدة بالظبط يعني المدار الأول بياخد موجة واحدة والكلام ده بيحصل في المدارات اللي بعد كده المدار الثاني بياخد موجتين والتالت بياخد تلات موجات وكمل بقى كل مدار بياخد عدد موجات من موجات الالكترون مساوي لرقم المدار، فقال لك ان بالشكل ده الالكترون مش بيبقى موجود في المناطق ما بين المدارات بسبب تكميم الانجلر مومنتم بس، واللي بيحصل ان في المناطق بين المدارات عدد موجات الالكترون فيها بيكون عدد غير صحيح، وبالتالي موجه الالكترون فيها بتتداخل مع بعضها وبتلغي بعضها، والالكترون بيفنى في المناطق دي ومش بيكون له وجود، وعشان كده المناطق اللي ما بين المدارات مش هينفع تلاقي فيها الالكترون دي بروي يعمل الرسالة بتاعته وياخد الدكتوراه من غير ما يعرف ايه هي طبيعة موجة الالكترون او الالكترون بيبقى موجود فيها ازاي الا ان العالم ايروين شرودنجر يقرأ الرسالة ويعجب بالافكار اللي فيها ويقرر ان من عندها هتكون نقطة انطلاقه شرودينجر قال ان لو الالكترون فعلا كان عباره عن موجه فلازم نتعامل معاه بالمعادلات اللي بتوصف الموجه مش المعادلات اللي بتوصف الجسيم والمعادلات دي هي اللي هتعرفنا شكل مكتل الالكترون وطبيعتها والالكترون موجود فيها فين وبيتصرف ازاي وهنعرف كمان منها شكل المدارات هيكون عامل ازاي واتجاهاتها وده كله في النهايه هيوصلنا لشكل الذره الحقيقي وده طبعا هيخلينا نفهم كل اطياف العناصر ونفهم كمان ليه تاثير زيمن بيحصل، بس شرودنجر عمل ايه ووصل لايه؟ ده اللي هنقدر نعرفه في الحلقات الجايه، وبالتالي لازم تعمل لايك وشير وكومنت تشترك في القناه وتفعل اشاره الجرس عشان تعرف اول ما الحلقه الجديده تنزل. سلام.